يا طلة النجم والقبر يا حيه يا عزي يا حيه يا يا يا يا الدلع والحزن كله متصدره فالنجوميه عز ودلال ودرابه ولي واوصافكم وصف حورية واوصافكم يا فاطمه يا جمال الكون زين وخصال ونقويه تستاهليه واجمل الالحان واغلى القصيد ومعانيه واغلى القصيده <تصفيق> يا حيا يا فاطمه اقبل ما الزين مثل الغزاله المهويه يا صله النجم والقمران يا حي يا يا حي يا حي يا يا حي يا سجد اللعيبه الحلوانسه يا بنت روز الكباريه, بنت روز الكبارية. يا فاطمه لبنك الشيخه أكل الدلع والحزن كله. متصدرة فالنجومية أهفن وعز ودلال ودرى ولية واوصافك اوصاف حورية أوصفك حورية فاطمة